Ну, я вам покажу госпіталь, як воно, як воно виглядало. Щоб ви розуміли, то є, тут госпіталь без прикрас, ми тут працюємо як на передовій. Тому тут, ну, як воно є? То є, щоб ви розуміли, цей госпіталь отримали два місяці тому. Тут це, по суті, був захалусний терапевтичний госпіталь, де нічого не відбувалося. Зараз ми оперуємо, у нас вже дев'ять хірургічних бригад. Ми оперуємо все, окрім голови, то що очікуємо на КТ. КТ у нас прийде, КТ буде єдиний аналог. Я думаю, в цьому місті, в місті «Скантах в Окрузі» це буде портативний мобільний КТ. Вранці 24 лютого Владиславу Дергалюку подзвонили і сказали, що почалася війна, що багато обстрілів і поранених, що він потрібен у військовому шпиталі. Відтак чоловік зібрався і з Черкаської області вирушив на Запоріжжя. До цього з військовою медициною він не стикався. Так, зараз ми знаходимося в операційній, де з перших днів війни ми допомагаємо нашим військовим, тут ми їх оперуємо, зразу ці військові попадають у нас на перший етаж, ми їх сортируємо, ті військові, які тяжкі військові, зразу попадають ці операційні на ці столи, і тут ми їх оперуємо. У нас на даний момент сформовано дуже багато бригад. Дуже багато бригад. В плані є судинні бригади, є травматологічні бригади, є бригади загальних хірургів і дуже часто приходиться оперувати багатьма бригадами. Тобто дві-три бригади може працювати на одній людині, mm -hmm. так як поранення, різнопланові, поранення, нижніх кінцівок, верхніх кінцівок, абдомінальні поранення, судинні поранення і максимально швидко потрібно стабілізувати пацієнта, так як і так, ну, так виходить, що потрібно працювати декількома бригадами. Ну, тобто, в госпіталі, ми як перша ланка на даний момент. Госпіталь знаходиться прифронтовий, але можливості допомагати військовим в плані хірургічної можливості у нас дуже високі. Ви знаєте, у нас час, кожен повинен займатися своєю справою. Військові наші хлопці захищають нашу країну. Ми допомагаємо їм цьому, врятуємо їхнє життя. Коли дивишся в очі військовим, і коли бачиш їхній запал до перемоги і хочеться навпаки... По максимально допомогти цій людині. Люди з усього світу передають нам обладнання, розходники, допомагають тут. Зараз вам покажу реанімацію. У госпіталі ми довго не триваємо. Щоб ви розуміли, ми є потенційно, скажімо так, ціллю ворога. Тому ми тут тримаємо, ну, буквально 3-4 години прооперували і передаємо далі. Це наша реанімація. Зараз на три ліжка. Більш-менш три тут розгорнуто, ще 10 ми вже розгорнули. Добрий Да не бійся, що не виходить. Виходить, Це повний цикл замкнутий для пацієнта, тобто тут ми можемо тримати категорію пацієнтів реанімаційних. Ще такі 10 ліжок ми вже розгорнули, також за рахунок волонтерства, за рахунок допомоги з інших країн. Це свята святи. Дуже другий блок, Наш зараз іде консультація, там зараз порядка 200 клінік зі США, котрі зацікавлені в онлайн-консультації для наших поранених військовослужбовців. Зараз ми проговарюємо, сказав, так, аспекти етики, деонтології та можливості співпадіння нашого обладнання з їхніми, можливість передачі блоку, що стосується експрес-аналіз пацієнта і потім будемо робити. Що це нам дає? В оригіналі та людина, яка провела, наприклад, там 300-400 ампутацій, і коли ця людина, наприклад, консультує навіть хірурга з нижчим класом, це допомагає так, уникнути ряду недоліків під час оперативних втручань. Плюс це обмін опитом. Ми наразі цікаво в цьому світі в тому плані, що ми володіємо реальною бойовою травмою. Свіжі порани, а всі приходять сюди. Тому це цікавість попраця. Щоб ви розуміли, ми сформували базу пацієнтів і сформували базу лікарів. Наразі нас консультує е, Запорізький державний медичний університет, це близько 50 осіб професорського викладацького складу. Тобто ми маємо пацієнта, під котрим у нас немає фахівців. Це, наприклад, ендокринологія, дерматовенерологія, будь-який спектр. Професори онлайн консультують наших фахівців. Спочатку це лікарська консультація, потім безпосередньо спілкування з пацієнтами. Заключення експертне заключення лікаря, потім офіційно вклеються в історію хвороби пацієнта. Для лікаря-ортопеда-травматолога Алішаха Фавада Гохаровича знайомство із бойовою травмою також вперше сталося 24 лютого 2022. З того дня, зізнається, майже не буває вдома, хіба що на кілька годин приїздить побачитися з дружиною. Каже, він разом із колегами лікує та піклується про хлопців, як про своїх рідних. Так як я ортопедтравматолог, головною моєю специфікою є надання медичної допомоги при травмах опорно-рухового апарата тобто закриті чи відкриті. Тобто, якщо це відкрита травма, то перелом кісток, відкритий вогнепальний перелом, звісно, ми заходимо двома бригадами. Сразу йдуть там судинні хірурги, вони працюють, дивляться, відновлюють прохідність судин, там роблять судинні анестомози. Тобто, якщо є їх пошкодження, якщо цих пошкоджень немає, або вони усунені. Тоді вступаємо ми вже як травматологи, тобто ми ставимо апарати зовнішньої фіксації, тобто фіксуємо кінцівку в більш фізіологічному вигідному положенні і е, взагалі стабілізуємо кінцівку для того, щоб краще проходило загоїння. Тобто в будь-якому випадку треба стабілізувати перелом. Тобто наша така специфіка інженерна, скажімо так. Більша частина бойової травми, як відкритої, так і закритої, припадає якраз таки на травми верхніх і нижніх кінцівок. Травми зазвичай складні та комбіновані, адже російські війська застосовують весь арсенал свого озброєння. Втім, про високу майстерність тутешніх лікарів свідчить той факт, що за весь термін війни в госпіталі загинув лише один пацієнт. Есть большая разница между плановой хирургией и даже между ургентной и боевой хирургией. Это тоже большая разница. И э, ну, у нас не было выбора, мы быстро вросли в эту ситуацию. Например, с моим коллегом, который травматолог, я сосудистый хирург. То есть э, у нас было несколько дней для того, чтобы акклиматизироваться к условиям боевой травмы и оказанию помощи, что госпиталь работает как эвакуационный, ми прийняли, прооперували, відправили далі по етапу. Е, тому в причині нету слова совсім. Ми максимально швидко до цього пристосовувалися. На сьогоднішній день тактика оточена, командна робота є. Чим напруженішою стає ситуація на фронті, тим більше поранених привозять до шпиталю. Тож є необхідність розширятися. Наразі тривають ремонтні роботи, аби облаштувати додаткові палати. Начмед госпіталю зазначає. допомога волонтерів у цьому неоціненна. Лікарі запорського Військового госпіталю працюють 24 на 7, буквально живуть при шпиталі. Ми завжди тут, завжди чекаємо, завжди готові допомогти. Кажуть як військові, так і цивільні медики. Щоб розуміли, люди живуть по 24 години на добу, тут отут ми вон, сплять, тут ми сортируємо поранених, тут ми їх лікуємо. Це реальне життя військового госпіталю. Півпрацюють із госпіталем і капелани. Пастор Андрій Єрмохін приходить підтримати поранених. Каже, навіть атеїсти просять за них помолитися. Поранені вони потребують не тільки медичної допомоги, але й психологічної. І молитва вона багато робить в житті людини. Коли ти за людину просто помолився, як кажуть люди, просто помолився, а людини легше. Бо Бог торкається. Душі людини, серця людини. І йому вже далі легше виходити з такого стану, в якому він знаходився. За майже два місяці війни Запорізький військовий госпіталь перетворився з лікарні, яка рятує життя українським бійцям, на такий собі хаб, який об'єднує військових і цивільних медиків, волонтерів, і митців. Дітей та дорослих. Задля створення атмосфери зараз волонтери займаються внутрішнім оздобленням госпіталю. На стінах з'являються українські гасла «Україна понад усе. Була, є і буде». Один із муралів планують присвятити Таєрі Юлії Паєвській цивільному парамедику, яку росіяни незаконно утримують у полоні. Людмила Кирилюк – художниця-моралістка. До війни розписувала фасади будинків по всій Україні. Каже, стіни всередині оформлює вкрай рідко, але радіє, що випала така можливість. Як-то кажуть, довіряємо Богу, він з нами, правда з нами, тому ми переможемо ми в це віримо. Долучаємося до акції «Потримай наших захисників». Підтримуємо, розмальовуємо ці стіни, трішки приведемо в госпіталь в більш позитивний вигляд. Та хай, тут буде, хай тут нам світить сонце, хай світить сонце нашим лікарям, нашим захисникам і всім, хто за правду. Ось тут ще маленький художник у мене є. Це мій син. – А як звати? – Марк. – Марк, скільки добірочків? – Чотири. – Не пам'ятаєш, мамо? Я умею рисувати і машини. Ми будемо солдатам малювати картини? Де? Да. Ось так